Это моя бабушка Фатма, это мой дедушка Эмир Усейн. Эта фотография была сделана в 1940 году. Лица счастливые, глядящие в будущее, с надеждой. Да, они не знали, какие испытания им предстоит пережить. Кримський татарин Равілі Янгаличев згадує, його бабуся не дожила декілька місяців до... до моменту, коли родина змогла повернутися так, на свою батьківщину в Крим. Дідусь хворів і... та помер набагато раніше. Мені намного на жаль, що непосредственно моя бабушка і дедушка, які пережили депортацію, так і не змогли повернутися в Крим. Равіль згадує з дитинства, йому розповідали про насильницьку депортацію його народу та про повернення на батьківщину. У бабушки во время депортації. У бабусі під час депортації в родному вагоні була на руках двомісячна її дитина. Дитина не змогла пережити довгий шлях, але найстрашніше, що наглядачі просто викинули тіло дитини на рейки. Дитину не змогли поховати. З цим тягарем бабусі довелося жити все життя. Бабуся розказувала, що всі були в одну ніч депортовані в місто з Бецької СРСР. Через деякий час частина родичів намагалася повернутися до Криму, особливо після смерті Сталіна, але так і не вдалося. Чоловік розповідає, що не занепадати духом депортованим допомагала згуртованість. «Моєму дідусю тієї ночі, 18 травня, вдалося взяти з собою невелику валізку з інструментами. Він був перукарем. Він працював фактично за пляцок, який щедро роздавали узбеки за роботу. І завдяки цьому йому вдавалося отримувати свою родину і родичів». Равілія Негаличів пояснює, що по привітанню завжди намагалися підтримувати зв'язок з родичами. А ось в Крим до 90-х років минулого століття їздили лише як туристи. Вона зроблена в Узбекистані. І мені її тут порядка 6-7 років, тобто десь 80-й рік. Якщо ми приїжджали в гості, так. Були великі великі рівень, надо було для того, щоб ми все одно спілкувалися з рідниками. Равілі Єнгаличів каже, масово народ почав повертатися на рідну землю лише в 1989 році, оскільки до цього не вдавалося влаштуватися на роботу і не давали прописку. Я дивив ці картини, коли приїжджали старики, переживши депортацію, повернувалися в Крим і першим справом вони цілували землю. Равіль та його батьки народилися вже в депортації, тато з мамою в Узбекистані, а він в місті Грозний Чеченської республіки. Повернулися до Криму наприкінці 1991 року. Багато хто віддавав свою нерухомість в місцях депортації за копійки, і цих грошей не вистачало, аби по поверненню придбати житло. Єдиний вихід був купувати земельні ділянки і будувати все з нуля. Треба було дуже багато працювати. Не було елементарної інфраструктури, газу, води і тощо. Воду привозили по визначених днях лише. І все це було на початку 90-х років. В Сімферополі чоловік закінчив університет і за розподілом на роботу в 1997 році поїхав до Запоріжжя. Нині Равіль працює стоматологом, разом з дружиною відкрили власну клініку. Виховують сина, який наслідує батька. Чоловік згадує, раніше до Криму їздив ще на щовихідних. У 2013 році хотів повернутися, але кордони закрили. Те, що зараз відбувається, називається м'якою депортацією. Кримські татари в Криму й досі страждають. Мого колегу, з яким ми тісно спілкувалися, на 10 років ув'язнення за тероризм, а тероризм його полягав в тому, що він дотримувався канонів ісламу. Все, що він робив, відвідував мечеть. Равіліян Галичев допомагає бійцям АТО, є членом організації «Тризуб Дентал». Також сподівається на деокупацію Криму. Нам треба продовжувати бути згуртованими і єдиними, нам треба міжнародна допомога з огляду на ситуацію, а також потрібна і підтримка від нашої держави. Це все сприятиме сучасній деокупації. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.